بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بٹ اٹس اے امپورٹنٹ اس ٹاپک کے بارے میں کہ موسٹلی کون سے نیو سیلرز ہیں جو ایسی مسٹیک کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے امیزون کے آرڈرز نہیں آتے اور آف کورس پرٹیکولرلی جب وہ ایف ڈی ایم کر رہے ہوتے ہیں فل فل بائی مرچنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آرڈر نہیں آتے پچھلے دن ایک سر میں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر آٹھ مہینے ہو گئے میرے اسٹور پہ کسی قسم کا کوئی آڈر نہیں آیا تو ڈسہارٹ ہو کے میں نے ایون کہ اس وہاں پہ میں نے پی پی سی کمپین بھی چلائی اور کافی ہیوی اماؤنٹ کی پی پی سی کمپین چلائی مگر اس کے باوجود مجھے آڈرس نہیں آئے میں نے ان کو ای میل کی امازون والوں کو انہوں نے کہا آپ اپنی के کم کریں میں نے پرائز بھی کم کی سو شپگ میتھڈ آپ کے پاس ایزی شپنگ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس سیلف شپنگ بھی ہوتا ہے تو مسٹیک نیو سیلرز یا وہ سیلر کے جن کی آٹھ مہینے ہو گئے تھے کسی قسم کی سیل نہیں آئی تھی حالانکہ ان کے پاس बहुत सारे आइटम थे लिस्टिड थे प्राइस भी रिजनेबल थी उन्होंने सबसे सब बड़ी मिस्टेक ये की हुई थी कि उन्होंने प्रोडक्ट की डायमेंशंस नहीं दी हुई थी येस दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप लिस्टिंग के अंदर और स्पेसिफिकली जब आप न्यू लिस्टिंग कर रहे होते हैं वो चाहे प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग हो وہ چاہے آپ کے جنریک آئٹم کی لسٹنگ ہو جب بھی آپ اس کی نیو لسٹنگ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی ڈائمینشن نہیں دیں گے آپ کو ایزی شپنگ کے اندر آرڈرز نہیں آئیں گے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ امیزون آپ سے ڈائمینشن करता کرتا ہے سیگریگیشن کے لیے کہ اس को کو ہم نے ایزی अंदर کے اندر شپ کرنا ہے یا ہم نے اس کو سیلف भी کے اندر آپ करेंगे ہی آپ اس کو شپ کریں گے میں الیکٹران آپ کو کمپیوٹر اسکرین کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اب اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹینٹ ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کسی بھی ایس کے کی نیٹو کی لسٹنگ جب ایف جاتے ہیں تو ایٹ دیکھیکٹ کو دیں گے وہ پروڈکٹ آپ کی ایف لسٹ نہیں ہوگی نمبر ون نمبر سیکنڈ جب آپ ایف بی ایم کر رہے ہوں تو اس میں وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ امیزون کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں امازون ایزی شپنگ نہیں کر رہا اس میں نمبر ون ہوتا ہے کہ آپ کی وہ اسپیسیفک آئٹم اگر لارج کوانٹٹی کا ہے اس کا ویلیو میٹرک جو ہے وہ لارج ہے تو وہ ایزی شپنگ کے اندر فال کرے گا سیلف شپنگ کے اندر اس کا آڈر نہیں آئے گا آپ کو اس کے علاوہ کوئی آپ کی ڈینجرس گڈز ہیں کوئی شارپ گڈز ہیں وہ بھی امیزون کی ایزی شپنگ کے اندر نہیں آتی اور انفارچونیٹلی وہ ان سیلر نے صرف اور صرف ایزی شپنگ کے آپشن ہی چوز کی ہوئی سیلف شپنگ کی آپشن چوز نہیں کی ہوئی تھی تو اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ پروڈکٹ کی لسٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ نور ڈیٹیلز کی طرف جائیں گے مور ڈیٹیلز کے اندر جا کے آپ نے پروڈکٹ کی لینتھ ویڈ ہائٹ وہ آپ نے موسٹلی سینٹی میٹرس کے اندر ہوتی ہے وہ آپ نے سینٹی میٹر میں کرنی ہے آئٹم ڈائمینشن اس کے بعد پھر آپ نے اس پروڈکٹ کا ویٹ انٹر کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس پیکج ڈائمینشن کو لکھنا ہے سو آفٹر دٹ آپ کے پاس ایزی شپ کے آدر رہنا اسٹارٹ ہوں گے اب اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ پتہ کیوں نہیں چلتا کہ آپ کو آرڈر اس وجہ سے نہیں آ رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ لسٹنگ کرتے ہیں کا وہ سپیسیفک ایس کے یو آپ کا لائیو بھی ہوتا ہے اور ایون کے اگر آپ بھی اس کو دیکھیں یا کسٹمر اس کو دیکھے گا تو جیسے کلک کریں گے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول گو فائن آپ کو ایکٹیو بھی نظر آئے گا لائو بھی نظر آئے گا उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी होगी जितनी डिटेल्स आपने दी हुई है सारी डिटेल्स उसके ऊपर मैंशन होगी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब एज ए कस्टमर कस्टमर उसको बाय करने के लिए अगर बाय नाउ की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो कस्टमर को एक मैसेज आ जाता है कि दिस स्पेसिफिक आइटम कैन नॉट बी डिलीवर टू योर स्पेसिफिक एड्रेस میسج آئے گا اس کے بعد آئے گا, you need to آپ کو بھی نہیں پتا جب وہ کسٹمر اوپن کرے گا تو کسٹمر کے پاس یہ میسج آئے گا دیٹ از دا ریزن اینڈ دیٹ واز دا ریزنفک سیلر وہ اپنی آٹھ مہینوں سے ان کی سیل نہیں ہو رہی تھی کسی بھی एस यो की डाइनमेंट्स हैं उन्होंने इंटर नहीं की हुई थी एंड ही वॉज सेटिस की हाँ लिस्ट है प्राइस आ रही है मैं इसको क्लिक करता हूँ اس کی اسپیسیفکیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایوری تھنگ فائن مگر آرڈر نہیں آ رہے تھے اور یہ ان نیو سیلر کے لیے خاص طور پہ کہ جو ایف بی ایم کے اندر اپنا سٹور کریٹ کر کے ایف ایم کے اندر پروسیس کرتے ہیں آرڈرس کو اور اس میں وہ سیلف شپنگ کی آپشن کو وہ کلوز رکھتے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزنزی وتھ جاب اور ایک دفعہ وہ اپنے پروڈکٹ اور آئٹم کی ڈائمینشن اور اس کو ویٹ کو لازمی چیک کر دیں ابھی چلتے हैं, हम अपने के की तरफ और मैं मैं आपको आपको यहां दिखा दिखा भी प्रैक्टिकली कि एक, एक डायमेंशन लिखी हुई है दूसरे की डायमेंशन इंटर की नहीं। यह एक प्रोडक्ट है हमारे स्टोर के ऊपर इसको हमने क्लिक किया ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन होगी इसकी प्राइस भी आ रही है उसके बाद इसकी क्वान्टिटी भी हमारे पास यहाँ पर आ रही है क्वान्टिटी जितनी आप एंटर करना चाहें अच्छा अब हम इसको प्रोसीड करते हैं बाय नाओ की तरफ अगर हम इसको प्रोसीड करें बाय नाव यहाँ पर मैंने क्लिक किया اس کے بعد یہاں پہ وہ کارڈ کے اپشن بھی آپ سے مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد کیش آن ڈیلیوری لیٹ سپوز میں اس کو کیش آن ڈیلیوری کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ لکھا آ رہا ہے کہ یوز دس پیمنٹ میتھڈ میں نے اس کو کلک کیا اس کے بعد پرائم کے اپشن دے رہے ہیں نٹ ایٹ دا موومنٹ اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم فائنل اسٹیج پہ آ ہیں اوپر ہمارے پاس ایڈریس آ رہا ہے باقی کی چیزیں آ رہی ہیں اب یہاں پہ پلیس یور آرڈر اگر میں اس کو کلک کروں گا پلیس یور آرڈر یہ ہمارے پاس آرڈر ٹوٹل بھی آ رہا ہے اگر میں اس کو کلک کروں گا تو ہمارا آڈر پلیس ہو جائے گا اور یہ اسپیسیفک آئٹم ہمیں ڈلیور ہو جائے گا یہ وہ آئٹم ہے جس کی ڈائمینشنس پراپر طریقے سے لکھی گئی ہیں اب ایک دوسرے آئٹم کی طرف ہم چلتے ہیں جس کی ڈائمینشنز نہیں دیے ہوئیں یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی ڈائمینشن جو ہے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اس میں ہم یہاں پہ ہمارے پاس آ اور ایک اور اپشن آ رہی ہے کہ ہمارے پاس سائز سلیکشن کی ہم نے اس کا سائز ہم نے اس کا سلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ بائی نو کی اپشن یہاں بھی آ رہی ہے اور ہمارے پاس پہلی والی پروڈکٹ پہ بھی بائی نو کی اپشن آ رہی تھی اب جب اور ریمبر کہ اس پروڈکٹ کی ڈائمینشن جو ہیں وہ نہیں لکھی ہوئی اب یہاں پہ میں اس کو بائی نو کرتا ہوں بائی نو کے بعد اوکے لیٹس سپوز ہم اس کو کارڈ کے تھرو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پے کرتے ہیں ہم نے میں نے سی سی ٹی وی انٹر کیا اس کے بعد یوز دس پیمنٹ میتھڈ نو تھینکس پرائم آلریڈی ہے اس کے بعد جب میں نے اس کو پروسیڈ کیا لیٹس ہی دیکھیں اس کا کیا رسپانس آتا ہے ہمیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک آئٹم جس کی آپ نے ڈائمینشن پراپر طریقے سے لکھی ہوئی ہے ایز اے کسٹمر جو بھی اس کو کرے گا, اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایشو آ رہا ہے کہ جیسے ہی آپ ایسا آئٹم کے جس کی ڈائمینشن آپ نے نہیں لکھی ہوئی کوئی بھی کسٹمر جب اس کو آرڈر کرنا چاہے گا تو اس کے پاس یہ والا آنسر آئے گا کہ دیر واز اے پروبلم واٹم ان یور آڈر سی بلو فار مور انفارمیشن اب نیچے یہاں پہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ سوری دس آئٹم کی بی ڈیلیور ٹو یور سلیکٹ ایڈریس یو میں ڈیلیوری ایڈریس آر ڈیلیٹ دا آئٹم فار یور آرڈر اب ایک چیز یہاں پہ نوٹ کریں کہ اگر ایڈ ٹو کارٹ میں یا بائی نو کے اندر میں پانچ آئٹم ایڈ کرتا ہوں اس میں سے تین آئٹم کی ڈائمینشنز لکھی ہوئی ہیں اور دو کی ڈائمینشن نہیں لکھی ہوئی تو جو تین کی لکھی ہوئی ہیں وہ پروسیس ہو جائیں گے اور جن دو کی نہیں لکھی ہوئی وہ پروسیس نہیں ہوگی وہاں پہ یہ ایرر آئے گا تو اٹ مینز کہ آپ کو وہ چیز ڈیلیٹ کرنی پڑے گی اب یہاں پہ سینرس کے ساتھ ایشو یہی آتا ہے کہ جب وہ پروڈکٹ کو اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ان کو ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ پروڈکٹ ان کو لائیو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے سو دیٹ از دا ریزن دے تھنک کہ ان کی پروڈکٹ ایکٹیو بھی ہے لائیو بھی ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے آرڈر بھی آئیں گے آرڈر نہ آنے کی ایک ریزن یہی ہے کہ اس پروڈکٹ کی اسپیسیفک ڈائمینشن جو ہے وہ ہم نے نہیں لکھی ہوتی اور موسٹلی جو نیوز سیلرز ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا जी तो आपने देखा कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से डेफिनेटली आई बिलीव क्योंकि ये एक बाइक चैलर नहीं है इस तरह के काफ़ी लोग होते हैं कि जो अपनी सेल ना होने की वजह से परेशान होते हैं और अल्टीमेटली वो डिसअपॉइंट होते हैं और वो कहते हैं कि हमें अमेजोन से सेल नहीं हो रही है उसमें से और इवन के दिस इज़ द केस वेयर और न्यू विचुअल असिस्टेंट जब वो अपने सेलर को या अपने क्लाइंट को असिस्ट कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ की तरफ फोकस नहीं करते इस चीज़ की तरफ वो नोट ही नहीं करते देश नंबर वन नंबर सेकेंड अगर आपके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें लिस्ट हैं एस के यू आपने लेट सपोज़ आपने हंड्रेड एस के यू लिस्ट किए हुए हैं तो मेक श्योर यू नीड टू डबल चेक द आइटम एंड प्रोडक्ट डाइमेंशनस फॉर एवरी सिंगल एस के اگر آپ نے بیس ایس کے یو کی ڈائمینشن کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بیس آپ نے خالی چھوڑی ہوئی ہے یا ان کو نہیں دیکھا تو ان بیس کے آرڈرز آپ کے پاس آئیں گے ان ڈفرینٹ بیس کے آڈر جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے انٹل انلیس اگر آپ نے اپنے سٹور کو سیلف شپنگ کے لیے چوز کیا ہوا ہے اب سیلف شپنگ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹاپک ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے اور جب ہم اس لسٹنگ کی طرف جائیں گے یا شپنگ میتھڈ کی طرف جائیں گے کہ شپنگ میتھڈ ہمیں کون سا اڈاپٹ کرنا چاہیے اس کے چارجز کون سے ہوتے ہیں ہمیں بینیفٹس کیا ہوتے ہیں یا ایکس وائز زیڈ اس وقت ہم کو فردر وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایز اے سیلر ایز اے بزنس مین یا ایز اے, اے ویچوئل اسسٹنٹ آپ اپنے کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو ٹیک ایوری سنگل تھنگ اے ویری سیریس آپ کو ایک ایس کے یو ہے اس کی ایچ اینڈ ایوری کے بارے میں آپ کو پتہ ہو سب سے پہلے تو آپ ایس کے یو کی اس کو ایڈٹ میں جا کے کمپلیٹ لسٹنگ آپ ایک دفعہ اس کی چیک کر لیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اور بھی کافی ساری چیزیں نظر آئیں اب لیٹ سپوز میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ मोस्टली सेलर क्या करते हैं कि वो अपने आइटम को सेल में डालते हैं और उसकी जो सेल प्राइस का टाइम पीरियड है वो तीन महीने के लिए या फॉर सिक्स मंथ और वन मंथ और टू मंथ इस डिपेंड तो मोस्टली क्या होता है कि थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर तक सेल प्रमोशन में डाल देते हैं कि एक आइटम जो है स्पेसिफिक एस ये हमारे पास नाइन्टी डॉलर का है और 31st फर्स्ट ऑफ़ दिसंबर तक इसको हम बेचेंगे 69 का या 79 का और जिसकी वजह से ऑफकोर्स वो उनकी सेल भी इंक्रीज़ होती है और वो इस इस प्राइस को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं मगर 31st फर्स्ट ऑफ दिसंबर आया कुछ एस जो के उस सेल के अंदर लिस्टेड थे थर्टी फर्स्ट दिसंबर को 1st ऑफ जैन को वो रिवर्स बैक टू औरिजिनल प्राइस हो गया अब जब एक प्राइस नाइन से जंप करके 99 पर चली जाएगी तो डेफ़िनेटली उसके आर्डर आना बंद हो जाएंगे या बहुत कम फ्रिक्वेंसी के अंदर उसके आर्डर आएंगे तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं और एज़ आ सेलर یہ بزنس ٹیکنیکس ہوتی ہیں مطلب یہ کہ بزنس ٹیکنیکس ان اے سینس کہ ایک پروڈکٹ ہم نے اس کو بیچنا ہی سکسٹی نائن کا ہے مگر ہم ایک کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم اس کو نائنٹی نائن کا لسٹ کر کے سکسٹی نائن ہم اس کی پرائس ڈالتے ہیں اور اس کی جو سیل پیریڈ ہے وہ نارملی ہم ایک سال دو سال کے لیے سلیکشن نہیں کرتے اس کو ہم ایک مہینے یا دو مہینے کے لیے سلیکشن کرتے ہیں اور اس اسپیسیفک ڈیٹ کو جا کے ہم اس سیل ڈیٹ کو ہم انکریز کر دیتے ہیں تو یہ کام अगर आपने नहीं किया थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर तक आपने अपनी प्राइस को 1st ऑफ़ जैन को रिवाइज़ नहीं किया तो उसके आर्डर्स आना बंद हो जाएंगे اور اتنی سارے چیزوں کو سسٹمیٹک مینٹین کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے انٹل انلیس کے یہ چیزیں آپ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ ان کو مانیٹر کریں اور آپ کو اپنے سٹور کے بارے میں اپنے ایس کے یو کے بارے میں جو آپ نے لسٹ کیے ہوئے ہیں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آئی ہوپ uh, یہ ویڈیو کافی سارے نیو سیلرز کے لیے اسپیسیفکلی ہیلپفل ہوگی اس طرح کے ڈفرینٹ ویڈیوز ٹیکنیکل پوائنٹس اور uh, باقی اس طرح کی چیزیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا برانڈ رجسٹرڈ کریں گے ہمیں ٹریڈ مارک کس طریقے سے ضرورت ہوتی ہے امیزون خود کیسے سیل کرتا ہے ایف بی ایف بی ایم ان کے متعلق وہ ٹیکنیکل چیزوں کو لے کے یہ پلے لسٹ کے اندر بھی ہم نے قرائدہ, ایک علیحدہ ایکسپرٹ اوپینین کے نام سے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اف یو لائک دس ون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز اس سے بھی زیادہ ہیلپ فل ہوں گی آپ کے لیے انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سر تھینک یو ویری مچ